Батьки врілись на руках. на руках І тепер час прийшов для нас Народити свій етитет Я в житті мудрість здобував Все, що знаю, тобі передам Помоли мене на руках Чоловіча, сльоза в очах Ти сміхався, ти ще мовчав Вночі зоря ні мандрува Перші кроки твої слова Безкінечність питань була Син, ти наша водиці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 Наша гордість – це сила Ти Надія і наші крила З ким радіємо, з ким ми? Син, син, син Ти заради кого жопем